المرض ابتلاء نعم ابتلاء اي شيء يصيب الانسان حتى ولو شوكه حتى ولو شوكه يعني شكه فذا ابتلاء وعاوز اقول لحضرتك حاجه عشان نبقى متفقين من البدايه لا ينزل البلاء الا بذنب ولا يرفع البلاء الا بتوبه لا ينزل البلاء الا بذنب ولا يرفع البلاء الا بتوبه لا استنى هنا استنى هتخوفنا كده اه خلي بالك من التفصيل ده بقى حضرتك البلاء البلاء أو الابتلاء له ثلاث مراتب. له ثلاث مراتب. بسرعة كده قبل الأذان إن شاء الله باقي تقريباً حوالي دقيقتين. الأذان إن شاء الله عز وجل أرجو ابتداءً أول ما تسمعه توم تصلي. لأن ده برضه سبب من الأسباب بفضل الله تبارك وتعالى اللي هتدفعك إن شاء الله لتحصيل خشوع ودي جاتني يعني الآن خاطرة. فبقول الابتلاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى خلي بالحضرتك للتمحيص والمرتبة الثانية للتطهير والمرتبة الثالثة لرفع الدرجة الله الله الله تاني تاني يبقى أول ما يجيلك ابتلاء مرض الولد سقط الولد مرض الزوج مزعلك الزوج مزعلك التجارة خسرت أي ابتلاء أي بلاء تمحيص تمحيص يعني اختبار ها؟ هتثبت على الطريق ولا هتهجر الطريق وهتبعد عن الله جل وعلا؟ لا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوه ولا يعلمن الكاذبين يبقى ما ربنا يبتليك بمرض ها؟ ابتلاء اختبار تمحيص هتقول الحمد لله لطالما مننت علي بالعافية شكرا لك يا إلهي لطالما من انت علي بالعافية آه يبقى جميل لتمحيص يبدأ المرتبة طيب ظل البلاء موجودا بعد مرتبة التمحيص وأنا صابر وثابت ولا أتقهقر ولا أتكعكع ولا أتخلف أبدا عن طريق الله لكن لازال زال البلاء قائما لسه المرض موجود آه خلي بالك هتنتقل للمرتبة الثانية أراد الله أن يرقيك للمرتبة الثانية ألا وهي مرتبة التطهير يبقى الابتلاء إذا محصت بيه وثبت ربنا طهرك بيه يا سلام يطهرك حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة يبقى ده تطهير من رحمة الله جل وعلا أبشر بأيها المبتلى طب المرتبة الثالثة لا زال البلاء موجودا أنا محصت وطهرت يبقى لسه مرتبة ثالثة أه لأن هو ربنا ابتلى النبي اللي لا ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي لا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ما ابتلى ليه بل أشد الناس ابتلى الأنبياء ليرفع درجته فإن صبرت بعد التمحيص وبعد التطير فلك نصيب من درجة النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم